<تصفيق> اخواني واخواتي الكرام اينما كنتم تحياتي ليكم وكنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيده اليوم ان شاء الله غنقدم لكم وصفه ديال الشعر وكنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم ودخلوا القناه ديالي وضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وديرو لايك وان شاء الله انا غنقدم لكم وصفه ديال الشعر وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتابعوا طريقه المقادير آه البنات عندي هنا عندي ورد وعندي عصفور وعندي خزامه وعندي بابونج وعندي كوب من الماء مغلي وتبعوا الطريقه المقادير من بعد البنات ناخذون الورد والعصفر كما كتشوفوا ونحطهم في هذا هذا الاناء بحال هكا من بعد ناخذ البابونج والخزامه هذه هاد الوصفه هذه رائعه البنات وكنتمنى تجربونها رائعه لتنعيم الشعر والتكثيف ديالو راه كتخلي الشعر ما شاء الله صلته النبي واحد الكثافه واحد تعطيه واحد لمعان غير طبيعي وهذه الوصفه هذه كنتمنى تجربونها في بيوتكم وعندي البنات هنا الماء حار اللي هو الماء مغلي وانا خضر البنات بهالطريقة الطريقه كما كتشوفوا هذا الاناء انا درت غير شويه ماما ما ندير بزاف درت يلا حكوا باغى على القدر اللي باغا نصوب كما كتشوفوا البنات بحال هكا وباش يكون في علمكم انا علشان الحين انا نوريكم الطريقه الحين عا نحطو قدامكم وعنوريكم كيف تستخدموه لكن انتم لما تحطونه تحطوه في, في الاناء او في القروه اللي انتم عاد تستخدمون فيها هذا الخليط هذا تخليه ينقع مده ساعه او ساعتين عاد ديروه في البخاخ باش ترشو شعركم وتستخدموه بهذه الطريقه هذه وهذه المكونات البنات اللي بغيت نفهمكم عليها راها مرة ما مك يعني ما واحد تتقول في الشعر او بالعكس يعني وصفة خفيفة وفي نفس الوقت تستعمليها كل نهار وما تحسيش بالتعب او بالعجز من جهتها يعني لها مرة وصفة يعني اللي تدومين عليها وكتخلي الشعر آه اللهم صلي عليك رسول الله الشعر يعني كيعطى واحد القوة واحد الكثافه ما عليها وفي نفس الوقت يعني فيها واحد المنافع كبيره للشعر وكتخليه كي يتكاتف وكتخلي ديك القوه الشعر تبارك الله كتخلي الشعر ينمو وكنتمنى هذه الوصفه هذه الكل يجربها في البيوت ديالو يعني اللي هي وصفه بسيطه اللي فيها البابونج وفيها فيها المسائل هذه كلها مفيده للشعر وكنتمنى ان شاء الله تستافدوا منها وندوزوا للطريقه الثانيه اخذ بخاخ بهذا الشكل هذا اللي كيكون كي كيتباع يعني فورماسيونات في اماكن يعني اللي كيكون كي فيها هذا هذا البلاستيك هذا يكون معقم مزيان بخاخ بحال هذا الشكل هذا وتاخذونه وتحطون فيه هذا هذا المكون هذا من بعد البنات انا أخذ الكوب اللي انا حيت منه الماء في الاول كما كتشوفوا وعنجيب هاد الخليط هذا اللي انا درتو هنايا ونجستو مع بعض وعنخليه تقريبا انا درتو الحين باش نوريكم الطريقه لكن انتم تخليوه ينقع مده ساعه او ساعتين عاد ديروه على الاقل باش كيطلعك كي دوك الفوائد ديالو انا خذ كما كم كتشوفوا هاد المهادة وهاد الورد وعنصفيه من بعد ما ينقع هكا مده ديال ساعه او ساعتين عنصفيه بهالطريقه كما كتشوفوا وعناخد هاد البخاخ هذا كما كتشوفوا وعناصفي هاد هاد الخليط اللي أنا خلته من قبل كما كتشوفوا وعنصبوه هنا في هذا البخاخ يعني هذه وصفه سهله وفي نفس الوقت عتستافدوا منها كما كتشوفوا ويجيبون البخاخ هذا بحال هكا وتبقى تبخو على شعركم تبخوه يعني مده ديال يومين وبغيتو تبخوه تاكون نهار ماشي مشكل غا هو المهم تخليوه في شعركم لمدة ديال ساعتين حتى لثلاث ساعات وعاد دوشو شعركم يعني عادي بالشامبو ديالكم او البلسم اللي كتحطوه شعركم عادي يعني آه ترويشكم العادي ولكن آه هذا تحطوه على الاقل المده ديال ثلاثه ساعات او ساعتين وتستخدموا هذا البخاخ بحال هكا وتبقىو كتضغطوا عليها هكا وتبخو على شعركم كل نهار راه تستفدو منه يعني راه مره مهمه هذه الوصفه هذه ومره رائعه للشعر وكنتمنى ان شاء الله تجربونها وديروها في بيوتكم وتدخلوا القناه ديالي وتشتركوا وتشجعوني وفي يوم قادم ان شاء الله